Zaljali, zaljali, najkrajšie valali, Zaljali, zaljali, najkrajšie valali, Od malej domaši po same turani. a ešti zaľali valal petej ovce. a ešti zaľali valal nikto tam neostal len bača i ovce ovce mojo a ja som báča váš. Ovce mojo, ovce, a ja som báča váš. To, vás bude pať, keď ja pôjdem od vás. To, vás bude pať, keď ja pôjdem od vás. Ej, nikto na A po zalim švece Ľudzi rozplašili A ešte zaljali Malú kečenicu Edeže budú chodit Ľudze za šavicu A ešje...